مثلك حافظ القرآن طوبى لكم قصص إسلامية وتاريخية السلام عليكم مشاهدين الكرام يوم القيامة هو يوم عظيم يوم تفزع منه القلوب وتوجل منه النفوس فسيقرع أسماع أصحاب القبور فسينتفضون من قبورهم مبهوتين شعث الرؤوس غبر الأبدان قد أفزعتهم الصيحة وأزعجتهم النفخة فقد وكل الله عز وجل إسرافيل بالنفخ في الصور فتموت جميع الخلائق وتبعث الأموات من القبور ويصعق من في السماوات ومن في الأرض قال الله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وبسماع هذه النفخة يموت كل من في السماوات والأرض إلا من شاء الله أن يبقيه وتأتي هذه الصيحة على حين غفلة من الناس وانشغال منهم بالدنيا فيكون الناس في طرقهم وأسواقهم ومجالسهم حتى إن الثوب لا يكون بين الرجلين يتساومان فما يرسله أحدهما من يده حتى ينفخ في الصور وحتى إن الرجل لا يغدو من بيته فلا يرجع حتى ينفخ في الصور قال الله تعالى ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون فهذه الصيحة ستفزع جميع الخلائق فيصعقون منها ويهلكون ثم يمكثون على ذلك مدة لا يعلمها إلا الله فتتحلل أجسادهم في هذه المدة ولا يبقى منها إلا عجب الذنب ثم يرسل الله سحابا فتمطر مطرا فإذا أصاب الماء هذا العظم نبت منه الجسم كما ينبت النبات، ويتركب الخلق من هذا العظم، فسبحان الله العظيم في خلقه. وبعدها ستحدث النفخة الثانية، وهي نفخة البعث، فهي صيحة توقظ الأموات مما هم فيه، ثم يحشرون بعدها إلى أرض المحشر. قال الله تعالى، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ فبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الوقت بين النفختين أربعون ولم يحدد أربعون يوماً أو أربعون شهراً أو أربعون سنة وستخرج الأجساد من القبور تخرج الأجساد من القبور مذعورة لا تعرف ما أصابها مسرعة إلى أرض المحشر ليوم العرض على خالق الكون ومدبر أمره فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله فقيل من هؤلاء الذين استثنى الله يا رسول الله؟ قال جبرائيل وميكائيل وملك الموت فإذا قبض أرواح الخلائق قال يا ملك الموت من بقي وهو أعلم؟ قال يقول: سبحانك تبارك ربي ذا الجلال والإكرام، بقي جبريل وميكائيل وملك الموت. قال يقول يا ملك الموت: خذ نفس ميكائيل. قال: فيقع كالطود العظيم. قال ثم يقول يا ملك الموت: من بقي؟ فيقول: سبحانك ربي يا ذا الجلال والإكرام، بقي جبريل وملك الموت. قال فيقول يا ملك الموت مت قال فيموت قال ثم يقول يا جبريل من بقي؟ قال فيقول جبريل سبحانك ربي يا ذا الجلال والإكرام بقي جبريل وهو من الله بالمكان الذي هو به قال فيقول يا جبريل لا بد من موته قال فيقع ساجدا يخفق بجناحيه يقول سبحانك ربي تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أنت الباقي وجبريل الميت الفاني قال ويأخذ روحه في الحلقة التي خلق منها قال فيقع على ميكائيل أن فضل خلقه على خلق ميكائيل كفضل الطود العظيم على الضراب من الظراب وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن أول من يفيق من الصعقة الثانية ويخرج من قبره بأنه هو عليه الصلاة والسلام وبعده ذكر بأن سيدنا موسى عليه السلام هو من الممكن أن يكون أول من يفيق وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الصور عن أبي هريرة رضي الله عنه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 فإذا موسى عليه السلام آخذ بالعرش فلا أدري أحوسب بصعقته يوم الطور أو بعث قبلي فبيّن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى إذا أذن للبشر بالخروج من القبور كان النبي صلى الله عليه وسلم أول من تنشق عنه الأرض ويخرج من قبره فاللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم